والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب المفدود ان إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا وما نقموا منهم إلا العزيز العميد الذي لم يملق السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يأتوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخريق إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تَحْتِهَا الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن هو يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتى؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء That's true.